اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور اللہ تیرے سے مدد مانگتے ہیں پشاور پشاور میں اس شاندار استقبال کا آپ سب کا اپنے دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں بہت بہت شکریہ آپ کا شاور پشاور جب سے میں جانتا ہوں شکریہ شکریہ پشاور سنے سنے سنے پشاور خموشی جب سے میں جانتا ہوں جب بھی پاکستان کا کوئی بھی وزیراعظم جب بھی کوئی وزیراعظم اس کو ہٹایا جاتا تو ہمیں پاکستان میں مٹھائیاں بانٹیا جاتی تھیں تو میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے ہو جایا اور آپ سب نے آ کے مجھے عزت دی اللہ کا شکر اتوار کو جو میری قوم سارے پاکستان میں نکلی جس طرح میری قوم اتوار کو ہر پاکستان کے شہر میں نکلی میں اپنی ساری قوم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں بن چکے ہیں پاکستان ایک قوم بن چکا ہے جو بھی یہ سوچتا تھا کہ ایک باہر سے امریکہ کی امپورٹڈ گورنمنٹ یہ قوم تسلیم کر لے گی ادوار کو ساری پاکستانی قوم نے سڑکوں پہ نکل کے بتایا ہے کہ امپورٹنٹ گورنمنٹ نامنظور میرے پاکستانیوں آج ہماری قوم کا فیصلہ کل وقت آ گیا ہے پشاور لوگوں اور جو بھی پاکستانی آج ٹی وی پہ یہ دیکھ رہے ہیں میرے پاکستانیوں ہم نے آج فیصلہ کرنا کہ کیا ہم غلامی چاہتے ہیں یا آزادی چاہتے ہیں کیا ہم امریکیوں کے غلاموں کی غلامی کرنے آئے ہیں جو ہی کی ازادی کر رہے ہیں ہمارا جو ہیرو اور میں کہتا ہوں کہ دو زبردست ہیرو نکلے ہیں اس گیم میں ایک علی محمد جس نے تقریر کی اکیلے ہو کے یہ مجھے علی محمد تمہارے پہ فخر ہوا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میری ٹیم میں تیرے لوگوں ایک لاکھ رہاؤ کے ان چوروں کا مقابلہ کرے اور دوسرا ہیرو رو کاسم سوری ڈپٹی اسپیکر کاسم سوری میں اپنے ججز سے پوچھتا ہوں کہ کیا کاسم سوری نے ٹھیک نہیں کہا تھا کہ جو مراسلہ اسے ملا جس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ امریکہ صرف تب پاکستان سے تعلقات ٹھیک کرے گا اگر آپ عمران خان کو ہٹاؤ گے لو کانفڈنس پوشن کے اندر کیا اس میں لکھا ہوا نہیں تھا اس میں یہ نہیں کہا تھا کہ اگر عمران خان کو ہٹا دو تو یہ جو شباز شریف اچکن کڑا بینک کے انتظار کر رہا تھا کہ سب معاف کر دیا جائے گا او میکرو ہمیں تمہاری معافی کی ضرورت نہیں ہے تم ہو کون معاف کرو گے تمہیں عادت پڑی ہوئی ہے ان غلاموں کی یہ شریفوں کی یہ سرکاریوں کی جب جب چار سو جون اٹیک ہو رہے تھے پاکستان میں ان کے دور میں دو ہزار سے دو اٹھارہ میں چار سو جون اٹیک ہوئے نا سرداری کے منہ سے ایک, ایک دفعہ آواز نکلی اور شریف درفوت اگوڑے کے منہ سے ایک آواز نکلی کیونکہ یہ غلام ہے تمہارے یہ پیسے کے غلام ہے ان کا پیسہ باہر پڑا ہے اور ان کو ان کو جو ابھی سازش کے تحت سنو جس سازش کے تحت ان کو حکومت دلوائی گئی میں اپنے سارے اداروں سے پوچھتا ہوں کہ کیا تمہارا جو نیوکل پروگرام ہے ان کے ہاتھ میں کیا یہ حفاظت کر سکتے ہیں کیا نیوکل پروگرام ان دو کے ہاتھ میں جن کے پیسے بار پڑے ہوئے ہیں کیا پاکستان ہماری سال سالمتی ان چوروں کے ہاتھوں میں ڈال رہے ہو کیا آپ کو کوئی خوف خدا نہیں ہے اور میں اپنے پاکستانیوں اور سب کو آج پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے جب تک الیکشن کا یہ گورنمنٹ اناؤنس نہیں کرتی جب تک ہم الیکشن ان سے زبردستی نہیں کرواتے ہم نے سڑکوں پہ ہونا ہے ہم نے مظاہرے رہے ہیں ہفتے کو اگلے ہفتے میں اپنے سارے پاکستانیوں کو کال دے رہا ہوں جس طرح آپ پچھلی اتوار کو نکلے تھے ہفتے کو میں کراچی میں جلسہ کروں گا اور آپ نے ہر شہر میں نکلنا ہے جس طرح آپ نکلے تھے اتوار کو ایک زندہ قوم کی طرح اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف ہر شہر میں آپ نے نکل... اپنی حقیقی آزادی کے لیے نکلنا ان غلاموں کے خلاف نکلنا ان امریکیوں کے غلاموں کے خلاف نکلنا میں آج اپنی قوم کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ فیصلہ کن وقت ہے پاکستان کی تاریخ کا یہ فیصلہ کن وقت ہے کہ کیا ہم ان کو کیا ان ہم اس سازش کو کامیاب ہونے دیں گے دیں گے اگر ہم نے کامیاب ہونے دیا پاکستانیوں ہمارے آنے والی نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی ہمارے بچے معاف نہیں کریں گے ہم ہم وہ قوم ہیں ہم وہ قوم ہیں جب پاکستان بنا تھا پاکستان کا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا لا للہ کہ کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے اللہ تیرے سوا کوئی خدا کو ہم نہیں مانتے اور رسول ہمارے رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں یہ ہمارا دعوی ہے اور اس کا مطلب کہ ہم یا ایک فرد اور یا قوم ہم کبھی کسی کے سامنے نہیں چکتے لائے لا اللہ ہمیں خیرت دیتا ہے ایک غریب سے غریب آدمی بھی جب حیرت مند ہوتا ہے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں میرے نوجوانوں آج آپ نے میرے سے وعدہ کرنا ہے کہ آپ نے جو آپ جب دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں جب آپ دعویٰ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے اوپر بہت, بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے نہ آپ کسی کے سامنے چکتے ہیں نہ کسی سپر پاور کے سامنے جھکتے ہیں نہ آپ جھوٹ کے سامنے چکتے ہیں لا الہ الا اللہ ایک وعدہ ہے ایک آپ اللہ سے اوت لیتے ہیں اور میں آج اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وقت آگیا ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کے اوپر کھڑے ہوں جو بھی مرضی کہ جی بیکرز جیگر چوزرز کہ ہم تو ہم مکروز ہیں اور غلام ہیں شریف تم غلام ہو تم ایک کرپٹ آدمی ہو تم تم اس ملک کے چالیس ارب روپئے اس کا تم نے جواب دینا جو آدمی کرپٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ غلامی کرتا ہے وہ ہمیشہ پالش کرنے کی عادت پڑی ہوئی ہے آپ تو پیسے کے غلام ہو یہ چکر مار رہے ہو قائد اعظم کے مزار پہ گاؤ شرم کرو کہاں قائد اعظم اور کہاں تمہارا سارا چوروں کا ٹپر اور نواز شریف سمجھ رہا ہے کہ یہ اب این آر او ٹو لے کے واپس آ جائے گا پہلے مشرف نے این آر او وان دیا تھا اب یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کو جائے گا نواز شریف کسی غلط فہمی میں نہ رہنا عمران خان تمہاری انتظار کر رہے ہے میں اور میری قوم تمہاری انتظار کر رہی ہے تم کسی غلط فہمی نہ نہ رہنا کہ وہ سارا جو لندن میں اربوں روپے کے گھروں میں رہتے ہیں چوری کے پیسے پہ میں نے چوری کی مشرف نے جرم کیا پاکستان سے ان کو این آر او دے کے اب پھر تیاری کر کے بیٹھا سارا ٹوپر کہ پھر آئے گا پھر این آر لے گا پھر لوٹے گا پھر پیسہ چوری کرے گا پھر پیسہ بار لے کے جائے گا نواز شریف وہ ٹائم ختم ہو گیا تمہارا اور میرے نوجوان ہو آپ تیار ہو جاؤ آپ تیار ہو میں آپ کے ساتھ آپ سڑکوں پہ نکلوں گا ہر شہر میں نکلوں گا تب تک نکلتا رہوں گا جب تک تم الیکشن الیکشن ہم تمہارے سے زبردستی الیکشن کروائیں گے کیوں ڈر رہے ہو الیکشن سے بتاؤ ہر روز تین سال سے میں سنتا تھا کہ عمران خان تو پبلک میں جائے گا تو اس کو انڈے پڑے گے آپ پتا چلے گا کہ انڈے پڑیں گے کس کو جب پبلک میں آؤ گے آپ تم میں سروں کو جتنے بھی تم ہو چوروں کا ٹولا سب مل جاؤ انشاءاللہ شاء اللہ کامیابی اللہ دیتا کوشش انسان کرتا ہے انشاءاللہ تم سب اکٹھے ہو جاؤ جب بھی الیکشن ہوگا اب جو پاکستانی قوم تمہارے سے کرے گی تم ہمیشہ کے لیے دفن ہو جاؤ گے پاکستانیوں میں آج, آج کے وہ پشاور پختونخوا وہ لوگ تھے جنہوں نے جب مشرف پاکستان کی امریکہ کی جنگ میں لے کے گیا سب سے زیادہ قربانی پختون خواہ کے لوگوں نے دی سات سو پولیس والوں نے شہادت تھی پستور ہوا کے اندر کبھی علاقے کے لوگوں نے سب سے زیادہ قربانیاں دی نکل مکانی کرنی پڑی گھر تباہ ہو گئے ڈرون اٹیکس ہوا اور جب میں نے کہا تھا کہ میں امریکہ کو بیچ نہیں دوں گا ایپس موت انٹرویو میں وہ اس لیے نہیں اس لیے میں کبھی اپنی قوم کو استعمال نہیں ہونے دوں گا جو بھی جو بھی میری فارن پالیسی تھی وہ اپنی قوم کی بہتری کے لیے تھی میں کسی اور کے لیے اپنی قوم کو قربان نہیں کرنے کے لیے تیار جب اور مجھے کبھی نہیں دو میں دو تین آپ کو باتیں بتاؤں ہماری ایک طرف ہم اب امریکہ کا ایک طرف امریکہ کی جنگ لو رہے ہیں دوسری طرف ہمیں زلیل کر رہے ہیں اسامہ بن لازن کو پاکستان میں قتل کر دیا آ ریمن ریمنڈ نے دو پاکستانیوں کو لاہور شہر میں قتل کر دیا کوئی نہیں پکڑا کسی نے اس کو کسی نے نہیں اس کو پکڑا بھیج دیا بار سیالہ کے اندر 2011 میں امریکنوں نے چھبیس پاکستان کے فوجیوں کو شہید کیا جنگ ان کے لیے لوڑ آئے ہمارے فوجیوں کو وہ مارے فوجی ہمارے جتنی قربانیاں انہوں نے دی کتنی بیچاری ان کی عورتیں بیوہ ہو گئی سیالہ میں جب 26 مرے تو میں ایک کیپٹن کے گھر گیا اس کی بیوہ کو ملا تیس بائیس سال کی عورت بچہ اس نے پکڑا ہوا کبھی نہیں مجھے بھولتا اس نے مجھے کیا کہا کہتی عمران خان میرے دل میں جو غصہ ہے کچن کے لیے ہم جنگ لڑ رہے تھے انہوں نے میرے خامد کو شہید کیا تو پاکستانیوں میرا یہ وعدہ ہے کہ کبھی آگے سے میں اپنی قوم کو جب بھی اللہ نے مجھے موقع دیا اقتدار میں یا اپوزیشن میں کبھی میں اپنی قوم کو کسی اور کی جنگ میں شرکت نہیں کرنے دوں گا اپنے لوگوں کو نہیں قربان کرنے دوں گا پاکستانیو آج سے میں اعلان کر رہا ہوں حقیقی آزادی کی جنگ شروع ہے آج سے امپورٹنٹ امپورٹڈ حکومت نامنظور امپورٹ حکومت نامنظور ہم نکلیں گے شہروں میں عمران خان شہروں میں نکلے گا گلیوں میں نکلے گا آپ نے میرے ساتھ نکلنا ہے جب تک آپ میرے ساتھ نکلیں گے ہاتھ کھڑے کر کے میرے سارے سب کو آج میں کہہ رہا ہوں اپنے اپنے حلقوں میں جاؤ اپنے لوگوں کو تیار کرو آوے سے آخر آخر میں میں ذرا ڈیزل کی بات کرنا چاہتا ہوں صاحب تیس سال سے تم اسلام کو بیچ رہے ہو تیس سال سے لیکن اللہ نلہ نے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے کس کو اعزاز دیا یوناائٹیڈ نیشنز کے اندر جا کے اسلام فوبیا کے خلاف ار تار منظور کروائی اور جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی شان میں گستاخی کرتے تھے وہ میری طرح کے گنا انسان کو اللہ نے آزاد بخشا ڈیزل تمہیں نہیں بخشا کیونکہ تم پتنی تو تم اسلام کو ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرتے ہو اور میری قوم میں آپ کا شکریہ ادا اس لیے کرتا ہوں کہ میں پھر سے کہتا ہوں عموماً پرائم منسٹر کو جب نکالتے ہیں تو لوگ مٹھائیے بانٹتے ہیں تو اللہ کا تو خاص شکر ادا کرتا ہوں کہ میری عوام کو اللہ تون نے نکالا اور مجھے تیزی طرح شکر ہے اور میں،, میں یہ فخر کرتا ہوں کہ مجھے نکالنے کی سب سے زیادہ خوشی ہندوستان میں بنائی گئی اسرائیل میں بنائی گئی اسرائیل بڑا خوش ہوا اور وہ آدمی جس کا نام کریٹ بلڈر کوئی کون ہے اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کارٹون وہ جو خاکے بنائے تھے وہ بڑا خوش ہوا کہ عمران خان کو پرائم منسٹر سے ہٹایا گیا ہے میرا یہ اعزاز ہے لیکن لیکن پاکستانیوں آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ کا کپتان آخری گیند پہ لڑنے والا ہے اور میں آپ ان کو مقابلہ کر کے دکھاؤں گا ان چوروں کو اور ان کو میں نے پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ میں حکومت کے اندر حکومت کے اندر ویسا نہیں جتنا خطرناک حکومت کے بعد تمہارے خراب گا TV کے اوپر اب آپ نے میری انتظار کرنی ہے آپ کے شہروں میں میں گا پبلک کو میں کھڑا کروں گا حقیقی آزادی کی جنگ لگنے کے لیے پاکستان زندہ باد